З самого ранку до дитячого простору спільно привела свою онуку Олена. Жінка говорить, дівчинці подобається грати з іншими дітками. Ми вчора тут прогулювалися і побачили. От. А сьогодні дитина сама захотіла, привела за ручку бабушку. І от ми прийшли, подивилися, як тут у вас гарно. І пазлами, і конструкторами, і м'ячиками і бігали, і пригали в місті палатки. Дуже добре. Свою онуку привела і Єва. Говорить, такий простір може замінити дитячі садочки, які спочатку повномасштабної війни не працюють. Перший раз привели, їй сподобалося. Нам по дорозі сказали, що відкрилося тут таке Лифесели, ми підійшли сьогодні, їй всільно понравили. Вона любить збирати пазли, вона і книжечками інтересується, бо 4 рочки їй вже, вже скоро підготовка до школи. Вона соскучилась вже за садіком у нас, бо вона ходила в садік у нас, а він закритий. І дітки не знають, де зараз себе вести і як. І вони, бідні скучають вдома з бабушками. На дитячих точках спільно працюють сімейні лікарі, психологи та соцпрацівники, до яких можна звернутися за допомогою, говорить координатор Володимир. Для дітей планують проводити різні майстер-класи та заняття. Це вже нас друга. Точка по Миколаєву ЮНІСЕФ спільна. У нас батьки можуть прийти з дітками. В нас будуть різні майстер-класи для діток. Там ліпка з пласти... ну, з пластиліну, малювання, різні аплікації. Ще плануємо майстер клас зробити з, з гіпсовими фігурками. Наші точки спільно зроблені спеціально, щоб відволікти наших дітей від цієї війни, від всіх неграждів. Щодня на точках спільно до 50 дітей, розповідає Світлана-адміністраторка. Усі заняття та заходи безкоштовні. Дітки в нас приходять від нуля, і в нас немає ніякої границі, можуть всі приходити. Дітки в нас можуть гратись, малювати, ліпити, є настільні ігри, у нас дівчатка навіть приходить від 13 років. Ми працюємо кожен день, без вихідних, також і в святкові дні з 9 до 6, але якщо повітряна тривога, ми повинні, ми вибачаємося перед батьками і дітьми. Спросимо їх одягтись і вийти до найближчого укриття. Дитячі точки спільно від Юнісеф в Миколаєві працюють за адресами Озерна, 21 та Потьомкінська, 143А. Також простір функціонує у Вознесенську. Наступну точку планують відкрити вже за тиждень у Баштанці, розповідає координатор Володимир. Єлизавета Кроток, Суспільне новини, Миколаїв.